Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Може статися так, що купивши автомобіль, ви згодом виявите, що в задніх дверях відсутній звук. А по вигляду начебто все мало би бути. Знизу – динамік, зверху – піщалка. Ціла двокомпонентна акустична система. І у вас закрадається підозра, що перед тим, як продати вам автомобіль, задні динаміки просто зняли. Тому поспішу вас заспокоїти, тому що в більшості випадків це просто така комплектація вашого авто. Це легко перевірити, а для цього потрібно буде зняти пластмасову карту з дверей. І тут ми виявимо, що місце під динамік заклеєне круглим рівним заводським поролоном. І тут вам має стати трішечки легше. Ну, вас ж не надурили? Просто така комплектація? Середньостатистичний володар такого авто далі може думати так. Ну, купити динаміки не така вже велика проблема за те, який ефект. Є ж різниця, коли музика звучить лише в передній частині салону, а коли у всьому салоні. Це ж ефект присутності. Але хоч дроти підведені в задні двері для підключення динаміків. Хм, і що ж вам на це сказати? Краще покажу а ви потім подивитесь на своєму автомобілі. Якщо з магнітоли кабель на задній динаміки не виходить, його просто немає, то в задніх дверях його немає і подавно. Щоб це перевірити, нам потрібно виняти магнітолу і зазирнути в її комутацію. Почнемо з того, що знімемо рамку-накладку. Далі відкручуємо по периметру чотири шурупи. Тут нам знадобиться головка торкс на 20 А далі спокійно виймаємо магнітолу з місця її базування. Для кращого доступу спочатку відєднаємо штекер антени. А з іншої сторони магнітоли знаходиться основна фішка комутації. А ось у цьому світленькому блочку знаходяться виходи на колонки. Другий та третій ряд – підключення до передніх динаміків. Кабель присутній, все в порядку. А перший та четвертий ряд пустий. Саме тут знаходяться виходи на динаміки в задніх дверях. Тут комутація вже відсутня. А це означає, що ніякої розводки кабеля в задніх дверях під динаміки немає. І тут для вас постає питання, чи продовжувати втілювати в життя ідею встановлення динаміки в задній двері. Якщо все-таки ви вирішили це зробити, тоді питання постає інше. Встановлювати та комутувати динаміки будете ви особисто чи звернетесь до спеціаліста. Якщо ви зупинились на першому варіанті і вирішили особисто це зробити, тоді вітаю! Моє подальше відео саме для вас. Перегляньте його до кінця та занотуйте той список речей, які вам будуть потрібні для цієї роботи. Отож, фішка-конектор. Від'єднуємо її від магнітоли, потягнувши ось за цей пластмасовий важіль. Як бачите, ось такий от принцип її комутації з магнітолою. Отож, як я вже казав, в першому та в четвертому ряду піни-контакти відсутні. Саме через них повинен делегувати звук в задній динаміки. Їх там нема, а нам потрібно, щоб вони там були. Значить, будемо вставляти власну ручку. Це і буде першим етапом нашої роботи. Отож, вам потрібно буде придбати в автомагазині ISO-роз'єм. Саме з нього ми добудемо потрібні нам контакти і вставимо в нашу фішку. Всього їх потрібно буде 4: Два на один динамік, два на інший. Для того, щоб виняти піни, а потім вставити їх, є спеціальний інструмент для розпіновки. В набір входять трубчасті та плоски його різновиди, різної величини та діаметру. Діставав контакти я без нього використав лише для встановлення. Знявши кільце, в трубку вставляємо кабель з контактом. Фіксуємо його кільцем, а потім вставляємо в пусту комірку, де він і зафіксовується. Таким чином перший та четвертий ряд нас мають бути заповнені. Верхній ряд плюс та мінус на задній правий динамік і нижній плюс та мінус на задній лівий динамік. Ну а далі переходимо до наступного етапу нашої роботи. Його почнемо із середини автомобіля. Між кузовом та задніми дверями є гофра-роз'єм, через який проходять кабельні з'єднання. Нам потрібно його від'єднати. Спочатку знімаємо зовнішню частину, гофру, яка тримається зверху та знизу на фіксаторах, а під гофрою знаходимо ось такий от помаранчевий важіль. Тянемо його вниз і роз'єм звільнений. Саме через цю фішку в нас має проходити кабель із салону до динаміків в задні двері. Але є маленький нюанс: нам під кабель в цій колодці потрібно зробити отвір. Якщо придивитись, тут є пусті комірки, саме вони нам і послужать. А щоб зробити потрібний отвір під кабель, нам знадобиться електродриль. Підбираємо сверло і робимо тунель. Через нього вільно має проходити двожильний аудіокабель. Для створення такого отвору обираєте в колодці дві пусті комірки. Щойно я озвучив наступну річ, яка нам знадобиться в нашій роботі. Це кабель для аудіосистем. І звісно, що ця колодка має заходити в іншу, в свою пару. А вона вже є нез'ємною і знаходиться ось в цій стільці. А щоб мати до неї доступ, нам потрібно зняти ось ці пластмасові накладки. Дещо ми можемо зняти руками, а взагалі-то бажано мати інструмент для демонтажу обшивки салону. Придбайте його, він вам стане у пригоді не раз. Тут, я думаю, все зрозуміло без зайвих коментарів. Обшивку стійки демонтовано, залишилося звільнити її від ременя безпеки. Ось вона красуня в мене в руках. Погляньмо, на чому ж вона трималась. Ось ці біленькі кліпси тримали її на своєму місці. А знизу вона була зафіксована ось двома такими виступами-накладками. А тепер відповідний отвір робимо ще і в цій фішці. Але ж не забувайте, він має співпадати із отвором в попередній колодці. Тепер спробуємо завести у нього кабель. Все в порядку, кабель проходить. І виходить ззовні. Далі він піде в колодку від дверей. Далі займаємось демонтажом накладної карти. В ручці знаходяться два шурупи, які потрібно буде нам відкрутити, а ще два – в нижній частині дверей. Ось в таких от комірках вони і приховані. Знімаємо з ручки накладку. Готуємо головку торкс на 30 і відкручуємо два шурупи, які знаходяться ось в цих місцях. Ну а далі відкручуємо два нижніх. Тут же готуємо головку торкс на 20. Ну все, карта тримається лише на кліпсах. Підважуємо її і знімаємо.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 залишилась у нас лампочка. Якщо ж зняти штекер однією рукою не вийде, можна поступити іншим способом. Вдавимо весь блок світильника, а там вже знімемо штекер. Далі під'єднуємо кнопку склопідйомника і опускаємо скло. Тут увагу свою переключіть на ось оцей отвір. Скло потрібно опускати до того часу, щоб в отворі з'явилася ось оця кругла пластмасова розпорка. Саме вона тримає скло, а нам потрібно його звільнити. Тому цей фіксатор потрібно вийняти. Він складається з двох частин. Зовнішня частина більша і внутрішня менша. Вставляючи меншу частину в більшу, останню розпирає, і вона фіксується на своєму місці, тим самим фіксуючи скло. Ось місце кріплення скла. В біле пластмасове гніздо воно заходить і круглою розпоркою фіксується. Отож, знявши фіксатор, піднімаємо скло у верхнє положення. І в цьому верхньому положенні фіксуємо його з допомогою клеючої стрічки. А для чого взагалі потрібна ця маніпуляція із склом, запитаєте ви? Тому що нам потрібно буде зняти ще й металеву карту дверей, а на ній кріпиться скло, яке, в свою чергу, не дасть її зняти. Ну що ж, скло закріпили, тепер воно не впаде, бо склопідйомник порожняком ми зараз відправимо на низ. Далі, по периметру, ми відкручуємо шурупи, щоб зняти металеву накладку.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 Ну, а це відома нам контактна колодка задніх дверей. Втоплюємо гофру і закидаємо колодку всередину. Всі ці маніпуляції однакові як для лівої сторони, так і для правої. Тому в кадрі ви бачите як ліву, так і праву задні двері. Завдяки тому, що контактну колодку ми звільнили від фіксації, металева карта тепер не буде висіти на дверях. Ми зможемо її вже відставити. Це нам дасть змогу перейти до іншого етапу нашої роботи. А саме, наклейки звукоізоляції на двері, в місці напроти динаміка. Отож, нам знадобиться звукоізоляція. Придбати її можна також в автомагазині. Я придбав один лист товщиною 10 мм і розділив його на опіл, на ліву та праву сторони. Звукоізоляція самоклеюча, тому варто лише зняти захисну плівку і наклеїти її. Оскільки двері вас будуть слугувати ще й за акустичну колонку, то звукоізоляція пригасить металеве звучання і придасть йому м'якості. Переходимо до наступного аксесуару, який нам також знадобиться. Це подіуми під динаміки. Поясню вам, навіщо вони потрібні. Якщо ми прикрутимо динаміки просто до дверей, то скло, яке буде опускатись, впереться в магніт. Тому потрібно трохи витягнути їх з корпуса. І допоможуть нам у цьому саме подіуми. Кріпляться вони до дверей елементарно, з допомогою чотирьох болтів з гайками, які йдуть в комплекті. Далі прокидаємо кабель у задній двері. Для цього ми зробили отвір в контактній колодці і зробимо отвір ось у цьому гумовому фіксаторі. Ось таким способом аудіокабель зайде в порожнину задніх дверей, а звідси кабель піде в салон. Провід до динаміка прокинутий. Тепер можна ставити на місце металеву карту дверей. Місце виходу аудіокабеля з гофри я обробив герметиком. Далі вставляємо на місце контактну колодку, тепер уже із аудіокабелем. З цієї сторони він вже в салоні. Контактну колодку фіксуємо, піднявши вверх помаранчевий важель. Та одягаємо гофру. Ті ж самі маніпуляції проводимо і в протилежній частині автомобіля, і ще в одних задніх дверях. Далі прикручуємо на двері металеву карту. Потім знімаємо фіксуючі стрічки і опускаємо руками скло. Ну а далі фіксуємо його розпоркою. Спочатку більша частина, а потім в неї вставляємо меншу. Ось так фіксатор розпорка стоїть на своєму місці. Скло зафіксоване, тепер можемо його піднімати. І основна деталь, заради яких ця вся миточня. Зустрічайте, динаміки в задній двері. Я купляв двокомпонентні динаміки, тобто з піщалками. Під них в дверях є спеціальне місце, чому би не використати його. Також я придбав наконечники для з'єднання контактів. Ця детальна любителя, тому що багато хто контакти скручує між собою. І щоб забезпечити ізоляцію контактів, нам знадобиться або термоусадка, або звичайна ізоляційна стрічка. Надівши термоусадку, проводимо вогником запальнички і вона надійно облягає контакт. Ну, а як користуватися цим інструментом, я вже розповідати не буду. Далі під'єднуємо до аудіокабелю динаміки і прикручуємо їх шурупами до подіумів. А піщалки поміщаємо в пластмасову карту дверей, де є для них спеціальне місце. Саме сюди ми встановимо високочастотний динамічок. Для кріплення піщалочок в карті я використав термоклеєвий пістолет. Динаміки під'єднані, карту можемо прикріплювати до дверей. Коли вона вже тримається на кліпсах, можемо прикручувати шурупи. Згадуємо, що два розміщуються в ручці. Закриваємо їх накладкою. І два в нижній частині карти. Використовуємо головки Torx на 30 та 20 відповідно. Ну що ж, з дверями справа завершена. Переходимо до наступного етапу. Прокладка аудіокабеля через салон до магнітоли. Для цього нам потрібно буде зняти тасмасові накладки на передніх порогах. тримаються вони на металевих кліпсах, які заходять в свої гнізда. Тільки з лівої сторони є один нюанс – потрібно буде зняти ручку відкриття капота. Щоб звільнити цю обшивку, кріпиться вона з допомогою фіксатора, який знаходиться із зворотній сторони ручки. Ну, ось так буде наглядніше. З допомогою плоского інструмента ми підважуємо і виймаємо цей фіксатор. Щоб потім поставити ручку знову на своє місце, фіксатор вже може бути в ній. Під ручкою знаходиться пластмасовий шуруп, накритий копачком. І пластмасова розпорка, в яку входить цей шуруп. Це все також демонтуємо. Та продовжуємо демонтаж обшивки. Також не обходимо увагою і бокову накладку приборної панелі. На цьому не зупиняємось, потрібно зняти ще одну накладку. Вона також тримається на металевих фіксаторах. А тут дивимося уважно, тому що деякі фіксатори можуть не винятись. Але їх потрібно демонтувати і вставити на своє місце в пластмасову накладку. Але і тут не обійшлось без шурупа. Хоч один да мусить бути. Головка Торкс на 20 дасть йому раду. Накладка на поріг демонтована. Можемо прокладати кабель до магнітоли. Час від часу кабель фіксуємо. Для цього можуть піти пластмасові стяжки. І застрічка, та інше. Проклавши кабель по порогу, піднімаємось до приборної панелі. Я думаю, вам буде інтуїтивно зрозуміло, куди краще прокласти кабель. І ще одна накладка, яку ми для користі нашої справи демонтуємо. А це вже прямий шлях до магнітоли. А ще попросимо ось цю обшивочку поступитись нам своїм простором. Всю ми її не знімемо, але край можемо відтулити. Завівши кабель вніж до магнітоли, під'єднуємо його до вставлених нами у фішку заготовок. Верхній ряд – плюс та мінус правого динаміка, нижній – плюс та мінус лівого динаміка, а це вже від сторони магнітоли. Зверху контакти правого заднього динаміка, а знизу – лівого заднього динаміка. Увага! Зазвичай аудіокабель має одну жилу червону. Під'єднуйте її завжди до плюсової клеми як динаміка, так і магнітоли. Ізолюємо контактні з'єднання термоусадкою або ізострічкою. Все, вставляємо та фіксуємо штекер в магнітолу або в перехідник, якщо у вас андроїдна магнітола. Як ви бачите, в мене перехідник. Я зробив заміну штатної магнітоли на Android. Нам лише залишається встановити магнітолу на місце і перевірити наявність звуку в динаміках. А хто хоче знати, як зробити заміну штатної магнітоли на Android, під'єднати до неї відеореєстратор, антенну навігатора, задню камеру. Дивіться моє відео, там все є. Посилання на них знаходяться нижче, в описі до цього ролика. На цьому все. Свою розповідь намагався зробити якомога детальною та доступною. Успіхів вам у ваших починаннях!